وقتها تقرري تنفصلي عن شخص بتحبيه كثير وتبلش تعاني من مشكله التعلق ونظامك كله يتلخبط لانه في حرب اهليه عم بتصير بين عقلك وبين قلبك ساعات تعملي هالثلاث اشياء اول شيء اسمحي لحالك تعبري عن مشاعرك ولو كانت كثيره ابكي حزاني فضفضي بس اهم شيء ما تلبسي طوب المشاعر اللي عم بتحسي فيها وقولي لحالك مرحله وراح تنتهي تاني شيء اقطعي علاقتك نهائيا بهالشخص حتى لو كان القرار صعب لان وجوده بحياتك ما رح يجب لك الا التعب والغم ووجع القلب وانتي مش ناقصه واخر شي اهتمي بحياتك وتحكمي فيها وما تعطي الامتياز لحدا يحرمك من انك تعيشي مرتاحه